یہ نیو کراچی سیکٹر فائیو ہے اور آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ گو بندھیرا ہوتا تھا یہاں پر ابھی دو تین دن پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی اور ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ گو بندھیرا ہوتا تھا یہاں سے میں فجر کی نماز پڑھنے کے لیے روزانہ فجر کی نماز میں جاتا تھا پورا گوپندرا ایک صرف مسجد کے سامنے کی لائٹ جل رہی ہوتی تھی تو میں نے پھر ایک ویڈیو بنائی اور ایم اینڈ ای ڈپارٹمنٹ کے سب انجینئر یا اسسٹنٹ انجینئر عرفان صاحب اور ریاض صاحب کے خلاف عرفان صاحب کی بہت بڑی نا اہلی ہے میں ان کو بارشوں کے ٹائم سے مطلب اگست میں تو تقریباً بارشیں ختم ہو چکی تھی اگست سپٹمبر میں اگست میں تو تقریباً میں نے اس وقت سے ان کو کہا ہوا تھا سپٹمبر میں بارشیں ختم ہو چکی تھی شاید میں نے اس وقت سے ان کو کہا ہوا تھا کہ بھائی یہ بلب چیک کرنا ہے یہاں پر آپ کم از کم چیکنگ تو کریں مسئلہ کیا ہے مسئلہ تو پتہ چلے ना ये चेक कर रहे थे ना ये मुझे बोल रहे बस आप सामान लाओ आप दे दो हम सामान लगा देंगे अरे भाई पहले चेक तो करो मसला क्या है मसला भी नहीं बता रहे तो ये दो दिन पहले बल्ब जो है जल भुझ हो रहा था जल भुझ हो रहा था आज आए गाड़ी आ, मैंने वीडियो बना के वो असिस्टेंट कमिश्नर साहब को भेजी डी साहब को भेजी इरफान साहब को भेजी और दो तीन और डी सेंटर के लोगों को भेजी मैंने वीडियो और बताया भी उस वीडियो के अंदर تو یہ پھر یہاں پہ آ جنہوں نے بلب سیٹ کر دیے ایک پیچھے گا انہوں نے چیک کیا وہاں تار ٹوٹے ہوئے ہیں وہاں کے لوگوں نے کہا ہے کہ ٹھیک ہم تار ڈلوا دیں گے مسئلہ نہیں ہے اب آگے وہ بلب جو ہے وہاں مرکلی جو ہے کرن سے پھٹ چکا ہے اور ایک اس سے آگے سے آگے سے آگے ایک مرکڑی وہاں تھا وہ بھی پھٹ چکا ہے تو یہاں پہ جو ہے پھر جب مرکڑی پھٹ چکا تو یہاں پہ تھوڑے بٹن اور تار وہ بھی غائب ہو گیا وہ کھینچ کے لگ گیا خیر وہ تو چوروں کی غلطی ہے آ, چور لے گئے رات کی تاریخی میں لیکن مرکڑی پھٹ چکا ہے وہاں پہ تو آگے مرکڑی لگا ہوا ہے وہ جو آپ کو لائٹ نظر آ رہی ہوگی مسجد کے سامنے وہ مرکڑی جل رہا ہے تو وہاں آگے ایک آخری اور بھی مرکڑی لگا ہوا تھا وہ بھی پھٹ چکا ہے اور اس کے لیے جو ہے بس یہ اتنی پنچایت کر رہے ہیں یہ لوگ کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ نیکی کا کام ہے اپنی جیب سے ان کے نہیں جانا ہے پیچھے کے دو بلب بھی بند ہیں اور وہ بلب وہاں پہ لگے ہوئے ہیں لیکن وہ اس کو چیک نہیں کر رہے ہیں مسئلہ کہ آج تک یہ بھی نہیں پتہ چل رہا تو آج اسسٹنٹ کمشنر عطاء الرحمٰن شیخ صاحب سے میں نے ریکویسٹ کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ میرے پاس بلب موجود ہیں انشاءاللہ ہم سامان دیکھ کے کروا دیتے ہیں تو وہ بلب دینے کے لیے تیار ہیں لیکن ایم ایم ای ڈیپارٹمنٹ میں نیو کراچی ٹاؤن کے اندر عرفان صاحب ایک اہل آدمی ہے